Ahoj, nad čím přemýšlíš? Mm, ahoj, přemýšlím, kolik tahle koule může vážit. Je ze žuly, takže určitě několik set kilogramů. Tak já ji schválně zkusím roztočit. to je to úplně snadné. Tahle koule totiž plave v misce na velmi tenké vrstvě vody. Ta způsobuje, že jde kouli velice snadno chýbat ale na druhou stranu velice dlouho trvá, než se koule sama zastaví. Hmm, ještě bychom si měli ujasnit, jaké síly na tuhle kouli působí. Aby se koule udržela v levitujícím stavu, je nutné její tíhu vyvážit jinou silou, která působí směrem zůru. Aha, myslíš to tak, že ta síla vzniká tlakem vody ze spodu. Zároveň s tím voda omezuje tření a koule se roztáčí. A ještě mám na tebe jednu hádanku. Schválně, kde si myslíš, že se stejný fyzikální princip uplatňuje tady na tom kola? No, určitě ve středech kol a v pedálech. Oni totiž ložiska je taky nutné promazat olejem, aby správně jela. A víš co? Já to schválně vyzkouším teď sám. No počkej, to je moje kolo!